To ale je význam, ať se to jmenuje demokracie, no. to je hezky, každý se nadechne, že je to demokracie, ale ať se to dělá podle trošičku jiných pravidel. Když něco dělám, no. tak dělám víc těch věcí, mám víc zájmů. Rád houbařím, já nevím, ta Zahrádka podnikám, nebo tohleto a někde se to střetne. No. Když někdo má střed zájmů, takže je vidět, že se v těch zájmech vyzná. Ještě těch zájmů je ale, jasně, ale střed zájmů, co no. to je. To je Kolik? zlatá střední cesta. cesta. To je naprosto v pořádku. No. Já bych šel za střed zájmů. Zůstávat ve středu někde, no. to je málo. Každý určíme svoje pravidla a budeme si dělat, co budeme chtít. Možná právě ten střed jako zájmů je ten novej úhelnej a stavební kámen naší nové společnosti. Dopředu. A to by Zatem měl být náš přínos vlastně té otevřené Evropě. No. Tak. Jít no. za střed zájmu. No. Tak.